Так, друзья, всем привет! Всех с новым, наступившимся 2023 годом! Счастья, здоровья, взаимопонимания в семье и всего самого-самого лучшего! Ну и, конечно, то, что мы все желаем, его нельзя произносить, потому что может не исполниться. Всех с новым годом! Так, у нас сегодня, какое второе число? Да, второе число. І що ви думаєте, ми робимо, як і робили, і до Нового року, і після Нового року, і так далі, і тому подобне. Також хочу вам показати нову партію наших, уже не тюленів, а білих тюленів, поки вони жевжики, а трошки піднімуться, будуть білі тюлені. І також покажу, що в тому сараї, і покажу, соєвий шрот ми купили, бо ми вчора цілий день дробили пшеницю, а сьогодні зараз будемо робити чорну макуху, соєвий шрот. Ну коротше, готуваємося. Тобто, щоб там Новий угод, такого не було. Пробуємо як в обичному режимі, правда, єдине, що ми не ріжемо зараз. Оце вже добре, це вже як праздник, що ми не ріжемо. А так, в основному, <кхем> тільки цим і займаємося. Значить, давайте подивимося в цей сарай. От іменно по цьому сараю, що в нас. Тут ми ось сюди, я тоді відео не зняв, як переводив э, з осього сараї. Тут у нас вони, я навіть кормушку не вбирав. Я думав, уберу цю кормушку ось сюди, ну, щоб освободити клітку. відкрию дверь і по клітки вони туди перейдуть. Я і кормушку не вбирав. відкрив, от і одразу туди шмигнув ця клітка. Потім з цієї клітки перегнав їх сюди. Тож спокійно пішли, не так, як перший раз, що я толкав, а самі якось пішли друг за дружкою. Ну, ото, видать, перші пішли і почали зразу, вони по запаху вже всі туди пішли. І потім після цієї клітки оцю клітку, після цієї клітки оцю клітку. І тут дуже удобно, во-перше, відкрив, клітку там і клітку тут, отак. Я тут стою, двері закрита, вони жмик туди і пішли. Тобто попереводили, все. А цих малих, що ми залишили собі з чотирьох штук от обіцяни, я перевів в здоровий сарай. Там теплий, думаю, не буду ж тут топити за цих малих. А обіцянку вже покрили. Так, і що тут? Тут треба вимивати, підбілювати, протаплювати, розігрівати. Но це не зараз, дня через 3-4 будемо забирати ландраці у Нюрки і в Київлянки. Там їх, виходить... 16 штук, От 16 штук треба буде посадити в ці дві клітки і так само все вимиємо, попідбілюєм, протопимо, нагріємо і сюди їх заберемо. Ну це не через нескільки, тому що нам зараз знову різати будемо е, якого вік? Четвертого числа будемо різати е, кнопу, вікону кнопу будемо різати. Вона вже не кнопа по вісу, вона вже хороша, ну, треба її вбирати. И потом, ну, то я уже потом в следующих роликах покажу, той сарай здоровый. Короче, э, по самому ангару. Ангар так и стоит, никто его ничего не сделал. Сейчас, что я планирую? Более-менее так по всей этой мелочи поробим, а потом уже займемся здоровым сараем. Там тоже надо такое по ремонту пододелывать там. По такому, там, полы побетонировать, ямки, где повыгрызали, пару штук есть. И потом уже дядя Саня мне звонил, что типа давай занимайся ангаром. И поднимемся по погоде, если погода будет нормальная, займемся ангаром, а именно самой крышей. Потому что, ну, надо ее делать, время, то, понятно, позволяет, поэтому вот так. Значит, по нашим жевжикам. Сейчас я беру палочку, потому что все такие вредные. Я їх як перевігану. Ми, ми їх сюди як перевели. І перві сутки було нормально. Вони не билися нічого, тут в кучку збилися, переночували, і ми перевели їх уже пізно вечором. А на другий день, як вони вже окліяли тут в клітці, то почалась, звісно, у них бойня. Всі з друг другом давай битися, всі були поцарапані, покусані, вуха були погризені і так далі. Но, як ми зараз наблюдаємо, кої хто ще є поцарапаний, ну, це може бути навіть і старе кусається. Коротше, отак. І, що? Насипаємо, поки в одну кормушку насипаю, раз за три в кормушку, тому що їх багатенько. І якби ждемо, зараз приїде з Дніпра на днях, забере цю Лінду, а зімфіру ставимо, переведу собі в здорову клітку, зімфіру заберу собі на свиноматку. І потім перегородку оцю беру і все, і тихо віддихають, вже на дві кормушки буде та здорова і буде їм отлично. Значить, що у нас з цим поросятом? Цим поросятам у нас одним було більшій половині було в кінці місяця три місяці, ну а другий на 9 днів менше. Тобто їм 8 чи 9 числа буде дуже три місяці. Коротше, тримісячні місячні поросят. Вес хороший. Понятно, що не важу, тому що в мене після. Цієї партії тюленів спина, ну, щось почала спина біспокоїть в останнє час. Воно виходить їх тягав, важив, вважав, е, заліжемо в одному місці, потім перетягує на палку в друге місце, тому що то дожди, то щежий, то воно не йде. Ну коротше багато своїх нюансів. Ну а так ми тут будемо піднімати 22 штуки. По самій ямі, по каналізації. А ну, дайте поміряй, тікай. Тікай, тікай. Так, ось у нас верх пліти. Ну ось пусте. Пуста почти половина. Зараз э, буде погода нормальна в цьому місяці. Така. мінус 4, мінус 5, мінус 2. Ну куди ти кусаєш за сапоги? І будемо пробувати викачувати гостяк. Ну а поки поки нічого. Тут, звісно, ось як їх сюди перегнали. Ну все. Основний труд пропав. Дай, дай, дай, дай. дай. Куди ти заліз, в кормушку? Поїлку їм вистачає, все вистачає, все добре тут. Ну і, звісно, в сараї тепло. Так само набираємо кожне утро води, підключив шлангу, накачав бак і все, і насипаємо. Ну, єдине, що кормушки мало, як насипаєш свіженько, то накидаються усі в місті і починають вирощати. Ну це поки, зараз буквально пару днів, і будемо розпустимо їх, і будуть вони тут у нас по свободі бігати. Ці свинки, іменно оці, від моїх ефок, вони будуть рости не так, як тюлені предыдущі. Ці будуть рости краще. У них рост намного краще. Вони вже зараз от їм... Кому три, кому трошки менше, і вже вони більше, ніж були тюлені в таке час. Ну, то іс, так. Вони, це... Тут 22 штуки, і їх ж ж з партії в здоровому сараї 8 штук. Ну, тих, я думаю, іменно в Андрасів, в Київлянки, не ті 8 штук, буду вбирати аж після літа, в кінці літа, аж може в октябрі. Хочу подержати довгенько. Тобто, місяців, напевно, 10 а то й одинадцять. Подивитися, який буде вес, допустим, підгод, якщо на нормальному кормленні, чи буде кіл 300-350 і, і так далі. А цих уберемо в звичайному, як і завжди вбираємо. І завжди будемо запускати нову партію, тому що жопороси будуть. По-любому воно... І треба буде тут вимивати. І я, може, все-таки переділаю оцю клітку, тому що сама клітка... А ну, давайте покажу людям от сама клітка чим нам добре э, ми допустимо туди сюди запустили а тут а ще відсюди з цієї партії вирізали і я ту сторону зняв і як двері відкрив здорову двері і вивели все закрив двері закрив маленьку двері а я хочу переділити щоб тут у мене стандартні типу, навеси були в цій стороні Обичні навіси, а там закривати і така типу як защёлка, труба, засов. Ось щось, потім переділюю, коли цих вже не буде, перед новою партією, так і зробимо. Так? Да? Зімфіра. По Зімфірі багато людей, я вже казав в попередньому відео, багато людей хотіли приїхати перед Новим роком. Ну, ніхто не приїхав, а я потім вже і ділюся, воно, мабуть, к лучшому, я її оставлю собі. Хороша кантурша, покрию її ще раз дюрком і будуть у мене хороші поросята кантур. Хоч собі, хоч на продаж, навесну, якраз буде те, що треба. Я подивився, ну, в мене то мої є свиноматки 5 штук. Думаю, хай ця лишня не буде. Тому що в мене, якщо е, е, е, е, все нормально, Ф, е, як будуть поросята дефіку од вандрасів, то, то потім собі оставлю нову партію на свиноматок. А так пока мне свиномата хватает, и они еще не очень старые, пойдут. Ну а тут, видите, они все примерно плюс-минус одинаковые. Там есть є то меньшие, какие-то а так, в принципе, все одинаковые. Не маленькие такие поросята. О. А ну, идите сюда, идите. О, видите, какие хорошие. И что мне нравится у них, Длина, ну це просто, ось молода пересадка, а воно вже під метр длинною. Ось оцей, дай, де який длінний манать. Оце ж длінна. І Іх таких багатенько. Ну в основному усі, ну ось ця партія, їх 30 штук, і всі вони приблизно однакові. Длінні, длінні, високі на ногах. І, ну я бачу, що ростуть, звісно, мене дуже радує. Также, друзі, по вони в мене були на стартовому кормі до цього часу. Вчора я їм тільки намішав е, гровір. От вони перейшли вже, в мене виходить на гровер. Тікайте, давай. Чого так пізно перейшли на гровір? Бо з старта треба раніше скакувати. Тому що воно ж було запарати, все, я не мішав гровір. У мене був старт намішаний, і на старт вже все наготовано. Я мішав їм тупо старт і давав. Ну а зараз вже перейшли на гровір. Также я покажу вам соєвий шрот і розкажу за сам горох, бо мені вже пишуть за горох. Дивіться, горохом. Я от не пам'ятаю, в минулому році у мене багато гороха було. По-моєму, в минулому році. Ми набрали його недорого і багато, відходи гороху. Я кормив, я знаю, що це таке. І також горохом я кормив, хто повний у мене був період, года два назад, в поросят гіморой за геморроєм вилазив. Хто це повний оцей період? Ну, старі підписники пам'ятаю, що вилазили, у мене в подрожчих, ну, т.е. отаких вот десь кілограм по 70-80, вилазили гіморої. І я одного повню різав, обирав, потім другого, потім опять виліз геморрой, там в когось заліз, в когось не заліз, короче, вирізали. Молодих. Оце в той період вони в мене були на горох. У мене отак вийшло. Горохом я кормив і не один раз я знаю, що це таке горох. Воно росте, так, да, хуже, ніж на е, соєвому шроту. Але ще є трошки напряжунка. Постійно у них гази, постійно у них напряження кишечника. Ну, щоб довго не об'ясняти, що таке горох. На постійній основі. Зваріть собі горохову кашу і їжте десь недільку підряд. І ви по собі поймете, як вони себе чувствують. Чи є у них легкость, комфорт в желудке, чи немає. І ви це все самі поймете. Горох, він дуже тяжовий. І, і, і во-первых, з гороха треба, саме перше, щоб білок усвоївся і розщепився в організмі порося. А воно Якщо там не буде преміксу, саме розщеплення працює тільки на 20-25% з 100%. І виходить, все, що нас є, воно вилите. Це моє мнення. Чи росте воно на грохи? Росте воно на грохи. Воно і росте просто на пшениці. От корміть просто пшеницею і воно просто на пшениці без всяких соєвих шротів буде рости. Але дольше. Допустимо, год і два, год і три. Є півтора року, люди кормлять просто пшеницею. І воно росте. От у мене поросят брала Оксана з Ігорем, вони кормлять тупо пшеницю. Вони брали добізяни, вони кормлять тупу пшеницю. Я, ну, а я, я своїх кормлю, як обичні, як і всіх. От і потім сорівню через 5-6 місяців своїх і поїду до неї теж гляну. Це до вони брали раді інтересу. Тому воно росте на всьому, тільки срок росту і трудозатрати, енергоресурси і все друге, це кожен приймає для себе. Я не скажу, що кормити найкраще соєвим шотом. Своєвим шотом саме вигідно кормити, але не найкраще. А чого не найкраще? Того, що фінансові затрати. Щоб піднімати, допустим, як я зараз піднімаю на даний момент скільки їх там. Штук 50, нужны деньги, нужны деньги закуплять соевый шрот. Пошли, я вам покажу. Вот я купил соевого шрота. Фермы стоять, пока живы. Все стоит, все вернемся. Сейчас погодка такая, бери роби. А мы сейчас, я вчера э, из тюленей, из последних, что мы с э, крайних продавали, я... Віка залишила нам трохи м'яса, а також же галяшки нам не досталось, ми так галяшку не приготували. Оставила трохи м'яса, я вчора нарізав, зараз буду, ну поки дробитиму, нарубаю м'яких дров дубових, і хай прогорить, і потім будемо після роботи жарити чашлик. Спрашивали на ангарі, які будуть стіни. Стіни будуть коричневі. Ось. верхній листок. Стені будуть коричневі, везде стіни коричневі. Фронтони, стіни будуть коричневі. Криша буде э, е Ой, зелений профлист. Він буде точно такий, ось сюда, як підійди. Він буде точно такий. эта криша буде точно така, як на том сараї. Ось це той сарай, і коричневі фронтони, бачите, зелена криша, коричневі фронтони, ну стіни, правда, не коричневі. І це і буде вже така сама криша, і коричневі будуть шоколадка, стіни. Ну ворота ще не знаю, які будуть, Подивимося. Я думаю, то відкатні, то такі короче, по воротам вопрос взагалі не, не приймався. І потім після цього, після цього ангара, і мені треба зайнятися оцим сараєм з газоблока, його привести в порядок. І також потихоньку міняти забори, бо в мене вже там лати позгнивали, там, там. Це забор, вже, як ми вже строїли, строїлися тут, а це в 2007 році. З 2007 року це забор позгнивали лати, і все. Я ж хочу потихоньку, частично, міняти проміжутками, і робити з профліста. Нормально ставити, допустим, стойку металічну трубу, перемички вати металічний квадрат трубу, і потім вже крутити профліт, щоб один раз зробити і все, і до цього не вертатися. А потім вже почнемо окультурювати весь той дворик, що перед ангаром воно виходить як дворик. Ну, сама та частина, де баня, там поставимо беседку. Ну, оце, короче, є що робити. Бо вчора мені кум з Польщі Поздравляв, дзвонив по вайберу, ми там переписувались. То каже, а що тангар построюють, щось далі придумали. Що тут придумати не треба, воно само собою наростає. Ну і постійно є робота, постійно є що робити. Нема такого. Новий год, як мені писали, днів два-три полежати, отдихнути. Ну такого нема. Новий год пройшов, ми утром встали, управились, корма нема, ми ж знаємо, що треба його Понадроблювали вчора, я возив з гаража, брав, поки погода хороша, з гаража брав, возив, а Віка засипала в порушку, ну короче, десь в районі так, кілограмів 700 вчора подробили, так? Да? Ну і сьогодні ще трошки додробимо. Щоб кормити, відкармувати нормально і заробляти на свинях, треба вкладати гроші. Або вкладати гроші, або це все, як в моєму випадку, я йшов до цього постійно. Оце вот вже буде, по-моєму, 18-го числа 4 роки, як я зайнявся цим, і почав вести канал. Оце вот за 4 роки я тільки вийшов. У кого є багато грошей, то може одразу все купити. Елітних свиноматок F1 хороших, всі корма, все, і почать одразу різко займатися. У мене такої можливості тоді не було то я постепенно, постепенно, постепенно... І... От, допустим, ми купили сою. Скільки у нас тут? Ну, тонна тона Зараз. Може, більше тони, тому що всі бочки повні. Її дівати мені нікуди, бо всі вагони все зайнято, де там пшениця. І от оце віддамо все, скормимо, і знову треба купувати. І вкладати, надо, вкладати, і вкладати. Да. Потім, як пішов вже процес, що їх треба вирізати, тоді воно тільки вертається. Як вирізаєш, реалізовуєш, тоді воно тільки вертається. А так, скільки там, пів року чи більше, треба тільки вкладувати. Труд вкладувати, вкладувати і фінансування на всі корма. Ну і зрозуміло, що пшениця теж не даром. Ми зарані, літом вложили на весь год чи навіть більше. Тобто треба вкладувати здорові гроші. Ну а якщо не вкладувати, то треба Постепенно. Дві свинки підняв там, чим можеш. Потім вони поросилися, і так половину продав поросят, на другу половину купив, кормів усіх, і далі откармлюєш. Тільки так. А так, по-другому, я виходу не бачу. Я вже, як би, давно, навіть жінки казав, що якби були в нас тоді такі поняття, як зараз, і соображення, я б почав би, може, все по-другому. А так я багато перевів час в пусту. То те пробував, то те, то і кормлення я пробував. Найбільше мені кормлення понравилось – отруби і БМВД. Ну, БМВД ж дорого зараз, тоді були взагалі інші ціни. Отруби і БМВД – найкраще, що мені понравилось. Ну а зараз вже, звісно, як почав брати пшеницю по сезону, іде уборка. Вона саме дешево, взяв во час уборки здорову партію тонн. Оптом там уступив і взяв там скільки там тонн. 50 чи 100 договорився з кимось на двох. Ну, тобто так. І за цього ти береш дешево. І так, відповідно, і будемо брати соєву, і макуху соєву, і що теж будемо брати з коротонами, але <кхи> дешевше. І також в мене в планах для збереження мого здоров'я, це як я думаю, а там не знаю, що воно буде, як це все достроїмо. Оцю всю наш ангар як достроїмо. Як я думаю, як достроїмо ангар, отута ось часть, як буде вже він готовий. отута часть від от городю, ось в початку, тут, типу, як при вході в ангар справа. От, допустимо, метра два-три від от городю, отаку от часть. Ну, отута буде така, типу, пере перегородка, або стінка висока, не знаю, з потолком, хто її знає. І поставити сюди якусь кормову лінію. Щоб я прям, тут будуть кучі, допустимо, зерна лежать, зернової групи, я взяв трубу, вставив, воно саме подробило, зважило і намішало. А я тільки взяв і роздав. Ну для цього мені нужно... треба, це теж хороша і купити її не також і проблемно. Ну, треба 380. На 220, я думаю, це буде воно... Ну, хтось з вас розуміє, на 220 як воно буде? Ну, я думаю, буде не те то пальто. Надо тобто треба на 380. Тобто, після того, як закінчимо стройку ангара, я займусь узнаю, скільки буде стоїть, щоб провести 380 нам сюди, в ангар. Зробити тут щиток і провести. У мене ось 380 йде, Навіть Он... Даже стоп видно, покажи вій. Ото у мене 380 йде. Ось баня, криша бані і далі. Дальше... От бані 3-4 метри, йде лінія стовбів, у мене там 308 От завести мені сюди буквально метрів 20. І з не треба ставити. І потім вже купити кормову лінію. Купити кормову лінію повністю всі, щоб воно, я ж кажу, щоб навіть ми не тягали ці зерно. Все ти, виходить, тягаєш через свої руки. А так, щоб просто і на вісах зразу. Навдробило саме і навлажило у смістителі, а в сміститель потім засипав всі інгредієнти, що тобі треба, і змішав і її даєш. Це теж, це ангар я робив, і це в мене теж якби в планах на будущее. Тому що тут, я думаю, переділаю ворота, ворота зробив не там, у мене вони невдобно, ну як удобно для маленьких машин, а вообще там будет не просто калитка, а ворота будут вот здесь лежать дрова за душем. А тут я сделаю ворота напротив ангара, чтобы даже если здорова машина заехала у ворота, здає назад, тут я сделаю нормальную, потом подсыплю или забетонирую нормальную дорогу. И вот он заехал и прямо в ангар. <coughs> в ангаре выгрузились, так як как угодно, яка, даже машина, если машина очень длинная, Дліномір якихось трохи підніма, воно сипеться, що не сипеться, згорнули. А тут уже ми розберемося в ангарі. Ну, а, так. Ну, а воно постійно, постійно робити є, що, аби тільки вистачало живання, можливості. Ну, те, що я роблю, мені подобається. Хтось мені написав, а як тобі різати не надоїв. Різати дуже надоїв. Оце в мене вранці встаю і різко. Це саме-саме хуже для мене, саме таке, що мені не подобається. Ну, одягатися нікуди, тому хоч не хоче, а треба зарізати, треба пофасувати, все розважити, відвести і відправити. З відправляли, кому могли, кому не могли, то відправляємо. Там вже ми теж далі списуємося, пишуть нам, договарюємося. Ну, то вже зовсім друга історія. Так що, друзі, всім дякую за увагу.